Da, pričekat ćemo, mi smo još uvijek, rekao bih, na neki način, neću reći opijeni pobjedom jer stvarno ne želimo likva, to smo jučer jasno poručili, želimo biti vrstav na zemlji, nastavi dalje raditi ovim tempom, mislim za Bjelovar. Kao što sam rekao, za bilo najbolje tek dolazi i treba biti spreman, već ćemo se ovaj tjedan uključiti i raditi neke projekte jer natječni se polako već novi otvaraju i jednostavno nema više razloga za slavlje. Mi smo više malo profesionalni između nas samih, opustili se zajedno sa našim i straničkim simpatizerima, prijateljima, Jednostavno danas nastavljamo dalje. Što se tiče gradskog vijeća, imat ćemo većinu u gradskom vijeću, vidjet ćemo na koji način to ćemo još razgovarati. Ono što nam se najviše iznenadilo naravno osim velike podrške u gradskom vijeću je i odličnost za županijsku skupštinu. Po sam sadašnjim rezultatima koji imamo imat ćemo šest mandata u Županijskoj skupštini, kao što smo i najavljivali, bit ćemo treća snaga bez koje se neće moći formirati nova županijska većina. Podržamo i dalje Marka Marušića, zdušno kao što smo ga podržavali u prvom krugu. To je jasno vidljivo iz rezultata koji su pristekli uh, na razini grada Bjelovara, dakle Marko Marošiće pobijedio akse za nekih 5%. Uh, vjerujem da taj rezultat iz Bjelovara jasno pokazuje da su ljudi očito to željni promjena i da žela neka nova svježa lica. Marko je naš prijatelj zajednički, mi se poznajemo već 20. godina i sigurno ćemo ga dušno podržati i u drugom krugu. U svakom slučaju HSLS pruža ruku svima u županijskoj skupštini, ko god želi surađivati da sve one dobre projekte iz Bjelovara pretećemo na županijsku razinu. A što se tiče gradskog vijeća, kokoliko god ovo sad zvučalo pa neka kontuazija, međutim doista nije spremni smo podržati i i pružiti ruku svim onim strankama koje se a, zavažu za bolje bjelovar da nam se pridruže i da ova val na kojem bjelovar rekao bih, ide jaši, val a, pozitivnih stvari, rasta, razvoja, da nam se jednostavno pridruže i da na neki način još dodatno pojačamo i da donosimo dobre hvalitavite odluke i u gradskom vijeđu.